Daniel Morar a bomba în scandalul protocoalelor. Cât am fost la DNA, nu am respectat sublinierea nu am aplicat protocolul semnat în 2009? Fostul procuror sublinierei Faldna, actualmente judector CCR, a decis să se rupte tăcerea în mega-scandalul iscat de desecretizarea protocolelor dintre SRI sublinierea ei, parchetul general. Daniel Morar a merturisit, într-un interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, ce atâta vreme cât a fost subliniere DNA, protocolul semnat în 2009 nu a fost agreat, dar nici aplicat sau respectat. Au existat tatonuri în sensul încheierii unui protocol între dna isri am susținut în discuțiile avute ce nu sunt necesare întocmirea și semnarea unui astfel de protocol de colaborare, întrucât regulile privind instrumentarea unui dosar penal sunt cuprinse în întregime în codul de procedură penal, iar drepturile îi îndatoririle procurorului precum și locul acestuia în cadrul sistemului judiciar se regsesc în legea numărul punct 303 pe 2004-I, în legea numărul punct 304 pe 2004. -i. De asemenea, atribuile serviciilor de informa legate de cercetarea infracțiunilor care cad în competența noastră sunt limitate potrivit legii. Strict la sesizarea procurorilor competenii atunci când din activitatea proprie serviciului rezultate indicii cu privire la pregătirea sau comiterea unor asemenea infracțiuni, a povestit Daniel Morar. Morar a menționat îns faptul ce de subliniere i-a primit documentul clasificat, i-a transmis la urei codru ce nu va aplica subliniere nu va respecta protocolul. La începutul anului 2009, am primit, în calitate de procurore Faldna, spre conformare, sub forma unui document clasificat. Protocolul de colaborare, încheiat între SRI Este vorba de documentul care a fost declasificat și care a apărut în spațiul public săptămâna trecut. Acel moment, după studierea acestuia, am avut o discuie telefonic cu doamna procuror general, Laura Codroacovesi, ocazie cu care i-am spus ce eu nu agreiez un asemenea protocol în condiile în care prin acesta se adaug la codul de procedură penal, iar unele dispoziții sunt chiar contrare legii. Mi-a spus că aceasta este decizia luată că protocolul trebuie respectat. I-am răspuns că nici procurorii nai nici eu nu vom respecta ei nu vom aplica acest protocol. Acesta este motivul pentru care nu am prelucrat protocolul procurorilor din cadrul DNA, nu l-am adus la cunotina lor, dispunând doar arhivarea acestuia la compartimentul de documente clasificate din cadrul instituiei, a completat Morar. Întrebat însă despre unele formulare standard care ar fi invocat acest protocol sublinierei în cadrul cărora s-ar fi stabilit echipele operative comune de lucru, Morar a răspuns ant. Atât timp cât am condus dna nu au existat echipe comune de lucru cu SRI în activitatea de cercetare penal, acest lucru ne fiind posibil, întrucât ofierii din cadrul SRI nu aveau, potrivit legii, atribuii de cercetare penal. Urmare, virgula, nu au existat nici formulare standard sub formă de tabele, pe care, în temeiul protocolului, procurorii să fie obligați să se le semneze, a conchis Daniel Morar.